هل لي ان اتجسس على انسان في بيته لمعرفه ان كان عنده شيء من المحرمات او الخمور او يستعملهما؟ عن لا التجسس. لانه روح يقول يا ايها الذين امنوا نسلمك الى الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يتبعكم باكر والنبي عليه الصلاه لا تجسسوا فلا يجوز التجسس فهو تغييب عن الشخص لعله نجده يفعل معصيه لا بل متى كثر الله مسلم فلا تحرص على تشم، لكن متى ظهر الأمر وبان أنك تجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه إلى الخير وإنكار المنكر، أما التجسس فلا أجمع.